يعني يعني في قصه كده عايز احكيها بسرعه ان في كاهن كان متحمس لخدمه وراح يسال اب اعترافه على الخدمه دي فاب اعترافه قال له بلاش فالخادم الحقيقه او الكاهن ده الكاهن الصغير شويه شد كده عمر ما اب اعترافي قال لي لا وبعدين قعد مع ابوه فقال له يا حبيبي الخدمه الجديده دي فخ انت ما انتش قده قال له ازاي قال له انت وقتك عامل ايه فطبعا حط له جدول طول النهار وابونا وطول الليل مشغول ما عندوش وقت فاضي قال له الخدمة الجديدة دي هتعملها امتى قال له هعملها في اليوم الفلاني واخد اعترافات بعضيه هواوي الاخر قال له انت ناسي كده انك انت تماما ده فخ يا حبيبي فخ قال له ازاي قال له ده انت ما عندكش غير ساعتين ثلاثة تقعدهم في البيت في الاسبوع كله حتى الساعتين التلاتة دولة الشيطان عاوز يضرب بيتك بيك تاني الشيطان عاوز يضرب بيتك بيك ولادك دولة هيطلعوا ازاي ما بيشوفوش ابوهم خالص ولادك دولة هيقولوا ايه ويتعلموا من مين اذا كانت القدوة بتاعتهم مش موجودة غايبة طول النهار في الكنيسة فخلي بالك فخ من الشيطان انا ابونا أب اعترافك بلزمك انك ما تفكرش في الاجتماع ده اذا كان حد تاني غيره من اخواتك الكهنه يعمل يعملوا يعمله لكن انت لا او ده اسمه الافراز الروحي دي الاستناره او ربنا هنا دي بتكمل فكره المرشد بتاعت المره اللي فاتت ان هنا في استناره وانت كمان ممكن ربنا يكلمك لما تلاقي في موضوع من جواك مش مرتاح له اوعى اوعى تعاند وتعمل اللي انت عايزه لان ده مش من ربنا اخر نقطه هنقولها من ايه كلكم حافظينها الفخ انكسر ونحن نجونا ده هنا بقى مش ربنا وقاني من الفخ لا ده أنا اوريدي رجلي جت في الخية ومسك الفخ في رجلي رجلي جات في الخية ومسك الفخ في رجلي طب أنا أعمل إيه بقى الطير طبعا لما بيمسك الفخ فيه أو الحيوان لما بيمسك الفخ برجله لا إراديا بيزعق بأعلى صوته من الالم ومن الخوف. فالحقيقه الانسان ممكن جدا يصرخ لو الفخ اتمسك فيه يصرخ من اعماق قلبه. ربنا هيسمعه وهنعرف يعني ايه الفخ انكسر ونحن نجونا. يعني على سبيل المثال اللص المصل اللص اليمين طول عمره رجليه واقعه في الفخ طلع من صوره حرامي طلع من صغره التالق لا طلع من صغره اي حاجه لدرجه ان استحق حكم الموت لكن والفخ ماسك عليه والجحيم مصيره ونهايته صرخ باعلى صوته وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك مهما كان الفخ قافل عليك ومستعبد من خطيه او مستعبد من ادمان او مستعبد من شهوه اصرخ بكل قوتك قول له اذكرني يا رب متى جئت في مالكوتك قول له ارحمني يا ربك عظيم رحمتك ارجوك يا رب خلصني من اللي انا فيه لازم ربنا هيشتغل عايز احكي لكم حكايه عن احد الاباء السواح ازاي واحد من الاباء السواح وقع في خطيه صعبه قوي والفخ اطبق على رجله اتمسك في الفخ ونشوف ازاي ربنا اداله النجاه وازاي ربنا كسر الفخ يقولوا ان في احد الاباء اساقفه كان اسمه انبا اغاصون آه آه اسف مش اثاقف احد الاباء الرهبان اسمه ابونا أغاثن وابونا دوت في يوم من الايام بيتمشى في البريه خارج اسوار الدير جاله 11 لابسين رهبان قالوا له احنا من الاباء الهائمين في صحراء مصر احنا بنعبد ربنا وكل واحد فينا من دير مختلف والروح ارشدنا ان احنا نيجي علشان تكون الـ12 بتاعنا، يعني وجهوا له دعوة مباشرة بيقولوا فيها إنك أنت الـ12 بتاعنا، فمن فضلك سيب الدير وتعالى معانا. الحقيقة هو حصل موقف، الموقف ده إن هو ما سألش أب اعترافه، وخرج مرة واحدة وراهم، ولما خرج مرة واحدة ابتدوا يمشوا معاه ثلاث أيام غرب ناحية الوادي الجديد كده. طبعا ليل ونهار ماشيين ويسبحوا ويقولوا اي كلام كده وكانوا ساكتين خالص وفي الاخر خالص ابتدى يكتشف ان ال اللي معاه دول كانوا 11 شيطان ابتدوا يهرجوا وابتدوا يقولوا نكت وابتدوا يقولوا كلام ثقيل جدا وكلام متعب جدا فعرف انه ضحك عليه وعرف انه في الفخ وعرف انه في وسط صحراء لا يعرف فيها يمينه ولا يعرف فيها شماله يعني نهايته الهلاك والموت المحتوم لكن رفع قلبه ربنا وفضل يصرخ وبيقول كده في سرته ان فضل يقول كل المزامير ويبكي الى الله بلا جاجة قعد فترة طويلة مش فاكر الحقيقة القصة بتقول يوم او يومين او ثلاثة، لكن بعد ما استنفس كل قوته في الصلاة وفي الدموع بيفتح عينه لقى نفسه عنده صورة دير وكأن الله بطريقه معجزيه واعجازيه نقله من مكان الموت لمكان الحياه وكان درس ليه ان هو الحقيقه يخلي باله لكن هنا ربنا بيقول ان انا كسرت الفخ ونجيت ابني